مرحبا شباب معكم محمد البقعه هلا والله قدم يا اليوم اللي عم نتقدم عليه سلام سلام عليكم شباب جس الحلب والله انا اختك لا تنسوا سبسكرايب لايك شير وسبسكرايب شباب راح نلعب الماب تبع في نقل الانصار الوان السيارات مع جمال الشيخ جمال واحمد البقره يلا ليتس جو محمد البقره شكبك انت البقره انت اللي بتقرر انت انت انت انت اللي تكسب خلاص توي حد بده يلا يا رب يا رب طلع سيارة يعني ما بحب الدائره سلام الله انا الاحمر انا بلاك اوكي اوكي انا وخر انت عادي الدبلش دوري الازرق مين؟ انا احمد رح تطيح يا اخي احمد اوه شو شباب اللون الثاني شو؟ واو شباب اللي بده يوسف ترى بدي اذبحك اللي صافي السياره الزرقاء مين؟ انا انا اخذك يا احمد والله برنيك ترى ذكاء ابله غبي غبي بلو حي درب عندك يلا نايس الحمد لله المرة كل واحد لحاله احسن برتاحنا من واي, واي. ناي انقلع يعني أحب آه، آه، آه، واحد في الثاني عشان يبلعه احي والله كان بلع شو... هلا هاي هلا هاي, هاي, هاي, هاي, هاي حتشتغل حط طيب بلو بلو. ولكن شو بلوس جو واو بلعنا تتوقع يفوز آه انت قبي بلع بلع راح يبلع يا ربي يبلع. واي. واي. واي. بابا بابا اسمه احمد اوه ماي بربر بابا أحمد شو اسمه بربر بربر بربر ليش بربر يشترك انا قلت لك والله غبي غبي غبي غبي انا انا الثاني بيان الثالث اه صح صح صح في المقطع طبعاً طبعاً تم جلد المن وضع في نجاح حرام بالله نتهمت حرفته في البجر <تصفيق> بردل يا أحمد أحمد أحمد أشارك أحمد يا أحمد يا كلب انا اتفرجت وايت وايد وايد يا ربي بلعب بس كان الحاجة نظار كان نظار في بوس لا نهائي فعلا الله الله بصاح بربل بربل بربل بربل إيه بربل بربول بربول بربول بربول بربول بربول دربل يا دربل دربل دربل دربل دربل دربل دربل دربل دربل دربل دربل دربل بلع يا سيارته. عليك يا رب يبلع <تصفيق> <تصفيق> يا رب يبقى من عينه. بربس ما يقل بربس برابر تلاحي. برابر برابر برابر بربس بربس ما حب يا حب الفلافل هربوا يلا فاز يا حيوان أحمد أنا الأخير محمد الثالث ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها <ترتك> آه> آه. <بصرور>. <تتصفيق> <أكشخص. تلقى> <تحك> لا هذا لا جحشاوي ما لا ما بدي مونكيز مونكيز جراج آه شباب هذا هذا جراج القروده مونكيز جراج جراج الجراج بعرف مونكيز جراج هذا جراج آه منكي. ه... احمد اورنج <تصفح> حرفيا صار صرنا نلعب ساعه اول مره يطلع اورنج احمد احمد يا محمد آه. ما, ما في المقطع هذا الا ميتينات احمد <تصفح> اه صح ميتينات والله ما أحد راح يدعي على الا نحن واخاااات واخاااات <تصفح> بلعنا لا. لا. عليك عليك عليك اشوف والله العظيم ما وقعتك أنا. يعني بلعنا, بلعنا بلعنا بلعنا انت شو مالك من امي احمد, أحمد يا احمد عليك يا احمد وقعت محمد أخر عليه؟ لا وقعت الاثنين انت وقعت جمال وجمال وقعني لا انا وقعت اخر رمز انه الرمز اللي حاصل يا اما محمد يعجبنا يا اما انا او احمد فيكتور فيكتور يس وي ار بي 1 اوف يس ليتس جو كلنا فزنا ادخلوا انت أي بانج يا شباب. نايس انا بانج صفر اللي بيجي بانج. اللي اللي بيجي اللي بيجي. أنا أنا يا أنا يا, يا, يا المتابعين اصلا انت تكون عندك يا <تصفيق> جح كاتار ايش اسمه اورنج ورد فرج انا ما عيسكن هذا استالي انا والله بحب استالي ثانيه اكثر من هذا هذا بحسه واحدك يا جماعه يا شباب اللي في اليوتيوب أتحداك تعرفوا هذا ايش لغته يا جماعه مره سوري مره هندي مره دنقالي مره عراقي يا زلمه جح رسمي انت ايش انت ايش من وين بابا انا آه. مو فلسطين احلف والله وبليكم كبه... عس اسمع اسمع بقولك لك الحقيقه ماشي؟ okay. انا سوري ماشي؟ ماشي علي وعلى اه كمل صار لي ساكنة هون بالخليج سبع <تصفيق> سنين okay. اوكي؟ okay. uh, uh. اه اه فيعني اخذت كم لهجه؟ اخذت الكويتيه <تصفيق> والبحرينيه والسعوديه ثلاث وباقي بلاد الشام خمسه ليتس جو ثمانيه لبنيني لبناني لبناني ايه؟ لبناني لبناني لبناني لبناني عندك هي بس عند الاردن يعني ما شاء الله على لهجتهم بديش زي كل واحد بده يضربك لما يحكي لك مرحبا يعني مثلا الليمون بحكوا له بحكوا له صح؟ بحكوا لا بحكوا حامض حامون اسرع شخص يفوز حرفيا كليك وبقر بتموتوا بنفس اللحظه المشكله <تصفيق> <فرق تصفيق> كان بناك بعيد لكن انا كان بناك بعيد يا, يا, جماعة بلاك. يا جماعه ما عليكم ما عليكم مترجم مش بلاك اسود مترجم اه يس يس بلاك اسود عامل لي فيها عامل لي فيها ترجمه جوجل يا رجال انت اللهجه الاردنيه ما تعرف ترجمه ايه خرا عليك وعليك لسه بعد بعد بعد كمان كمان رايح على على عمان هلا الا الحمار هذا وين ساكن هذا عمان رايح عنده يعني هو عمان صح؟ اه انا ب... انا بالرياض رايح اسافر عنده هذا الدحش انت وين؟ عمال. انا بالرياض رايح اسافر عنده هذا الدحش بالرياض السعودية؟ اه, آه نايس يعني قريب من عندي اه, آه اما هذا الدحش في عمان رايح عنده على عمان نايس آه يعني بكره اذا رحنا درسنا هناك بشوف الوجه المعكس في المطار صح؟ اه انا راح اعمل فيديو من حسابه اه, آه صح اوكي نايس ارد آه بدي انام عنده شهرين هذا، راح أبني هناك شهرين الله احمد راح تكره حالك ليه لا راح عندك هذا الخفيف راح اخذ احلى احلى ايش ايش؟ راح اخذ تخته وهو ياخذ السيرش اللي على الارض ايوه باحلامك باحلامك باحلامك باحلام ابن عمك لازمك تعطيه ابن خالك لازمك تعطيه لا لا لا لا لا لا الله يفشلك في غرفه لاخواته اه اسمع <تصفيق> خليه خليه خليه هو مع البنات. اوه انا بينام مع اخواته. ايوه. اه ليتس جو. ايه ايه يا رب ما تطلع الرقصه هي عليه كوبي رايت. كوبي رايت كوبي رايت كوبي رايت يا دبابة هذا عمي عوي جمال شباب يلا السلام عليكم معكم. معاكم كان معكم مو معاكم يلا خالص يلا كمل يلا يلا صح صح ما شاء الله عليك واو واو, واو يلا واو سوي يلا ليتس جو يلا, go. يلا goodbye. <تصفيق>